אקספירט, שלום. שלום. שלום. מה שלום חייב? בסדר. אני, אבא שלי נפטר עכשיו לפני איזה שעה. או, אני משתתפת בשערכה. תודה, תודה. אני רציתי לשאול, ראיתי שאתם תסכים בפסקות. נכון. אני רציתי לדעת, אני אגיד לך, אני פשוט, יש לי משהו מאוד סנטימנטל. <חש> אותי? בכל אופן, אני רציתי לשאול, אני איש לי משהו מאוד סנטימנטרלי גם לאבא שלי היה. אבא ואמא של אבא שלי היו בשואה, עצו דעת, והם אשם ישמור, עשו אותם לסבון, צעפו אותם והפכו אותם לסבון. הלו? כן, כן, אני איתך. אני רציתי לדעת, אבא שלי פשוט רצה לסיים את החיים שלו כמו ההורים שלו. ואני עציתי לשאול אם אתם יכולים לפני שאתם שורפים את הגופה להוציא את השומן בשביל שאני אוכל לעשות... לא, אנחנו לא עושים את זה. אבל אני אסביר לך, זה מקרה מאוד רגיש. אני רוצה גם לעשות נעדה של ליסבון שישב על המדף ליד סבא וצבתא. אני שומר את סבא וצבתא למקלחת. טוב, אני מבין לך, אתה מאוד רציני. בוא, אני, אני מאוד רציני, אני לא מבין למה אתה חושבת שאני לא רציני. כי אני בטוחה, אני שומח את הגיחוכים שלך, ואני מזהה בקול שלך שאת לא רציני, וזה ממש חבל שאתה עושה בניין מאוד רציני. טוב, אז אני מבין שאתם לא יכולים לשאול מה אבא שזה לא, אנחנו לא עושים זה, אנחנו רק מבקינת טוב, בסדר. <laughs> <טוב, laughs>